Liviu Dragnea, atacuri dure la adresa DNA du pie subliniere de la Instanc, ce spune despre martorii care au depus merturii împotriva lui, motive de îngrijorare. F-ul PSD, Liviu Dragnea a lansat noi acuzații dure la adresa celor de la Direcția Națională Anticorupție, DNA, imediat după ce ai IT de la Instanța Supremă. Dragnea e convins ce este o cintana în acest proces sublinierei a avertizat sublinierei pe cei care au depus Mercury în instant împotriva lui. Eu sunt un om normal, nu Dumnezeu. Nu a spus niciunul. Eu am fost în acea subliniere isal cu ei, nu am auzit. Există un motiv de îngrijorare ce nu pot să trec de voi. Sunt o cinta. Eu înainte de a merge la proces, nu vorbesc, a tunat Dragnea. Care a vorbit sublinierei despre jandarmeria prezent la înalta curte. Nu are nici o lectură cu jandarmerii. Întrebaci sublinierei jandarmeriei, credeți ce i-am sunat astăzi dimineață? A mai spus Dragnea.